دل بر نانس کم بابا کچھ سب میں والا سا رو من برداشتہ نانس گیا ہر میں والا سا نا بول گئے گالیا نیار بس بلا کر لا سا